Google Docs. Το Google Docs είναι το δωρεάν διαδικτυακό office της εταιρείας Google. Ειδικότερα είναι μια υπηρεσία της Google που παρέχεται online, δηλαδή δεν χρειάζεται να την κατεβάσουμε και να την εγκαταστήσουμε στη συσκευή μας, αλλά τη χρησιμοποιούμε απευθείας εφόσον είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο τύπου Word στο Google Docs, Τρέχουμε την εφαρμογή για το λειτουργικό Android, έγγραφα Google και επιλέγουμε το στρογγυλό κόκκινο εικονίδιο SIM στο δεξί μέρος της οθόνης οπότε και μεταφερόμαστε αμέσως στο εσωτερικό ενός νέου εγγράφου τύπου Word. Για να διαγράψουμε ένα αρχείο τύπου Word από την εφαρμογή για το λειτουργικό Android, έγγραφα Google επιλέγουμε από τα δεξιά της οθόνης το εικονίδιο με τις τρεις τελείες. Οπότε, και μας παρουσιάζεται ένα νέο μενού, στο κάτω μέρος του οποίου βρίσκεται η επιλογή «Κατάργηση». Αφού επιβεβαιώσουμε τη διαγραφή επιλέγοντας το πλήκτρο «Κατάργηση», το αρχείο διαγράφεται από τον προσωπικό μας χώρο στο Google Docs. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο τύπου Excel στο Google Docs, τρέχουμε την εφαρμογή για το λειτουργικό Android φύλλα Google και επιλέγουμε το στρογγυλό κόκκινο εικονίδιο στο δεξί μέρος τη οθόνη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 που επιβεβαιώσουμε τη διαγραφή επιλέγοντας το πλήκτρο κατάργηση, το αρχείο διαγράφεται από τον προσωπικό μας χώρο στο Google Docs. Για να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο τύπου PowerPoint στο Google Docs, τρέχουμε την εφαρμογή για το λειτουργικό Android, παρουσιάσεις Google, και επιλέγουμε το στρογγυλό κόκκινο εικονίδιο Scene στο δεξί μέρος της οθόνης, οπότε και μεταφερόμαστε αμέσως στο εσωτερικό ενός νέου εγγράφου τύπου PowerPoint.